Az ága magas megek házában, Mélyen látom fáj a szálom a világban, Földre húlva, mivel látva élő hegyek jobbra Szélen Isten, gyönyörű csajnalát, 10 perc múlva,